У Хмельницькій громаді запрацює портал «Електронна реєстрація в заклади загальної середньої освіти», як подати документи та до якого числа триватиме прийом заяв. Повернулись з Кракова, з якою метою хмельничани їздили до Польщі. В обласному центрі переносять пункт видачі безкоштовного одягу, де буде розташовуватись та чому переїжджають. 11 березня 2023 року під час виконання бойового завдання загинув 24-річний Андрій Дмитрук. На Куп'янському напрямку, що на Харківщині, чоловік потрапив під обстріл, який завдали військові Російської Федерації. Андрій родом з села Кадивка, що на Ярмоленеччині. Цю інформацію підтвердили у Ярмоленецькій територіальній громаді. За грудня 2021 року Андрій служив за контрактом у Збройних силах України. На війні був з перших її днів. Попрощалися із воїном сьогодні. Також стало відомо про загибель ще одного військовослужбовця Євгена Панчука. Загинув воїн 18 березня 2023 року, боронячи Україну. Воїн села Сасанівка Грицівської громади, де повідомили цю інформацію. Дату та час прощання з Євгеном Панчуком повідомлять додатково. Чергова 27-ма сесія Кам'янець-Подільської міської ради сьогодні не відбулася, оскільки не зібрався кворум. Вдруге у цьому році. На засіданні з'явилося 17 депутатів із 38. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу інформаційної діяльності виконавчого апарату комітету Кам'янець-Подільської міської ради Ірина Шелепницька. Без розгляду залишились питання допомоги військовим частинам, благоустрою та поховання військовослужбовців, блок земельних питань, соціального захисту населення. За інформацією Ірини Шелепницької.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 Галини ничего. Приехал Козлов. Приехал Козлов.